Verktøyene du trenger for å bytte. Ikke gå glipp av våre nye interessante videoer. Bare husk å klikke Vi legger ut nye videoer hver uke.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 Takk for at du så på. Skriv i kommentarfeltet hvis videoen på Instagram, Facebook og Twitter. Alle lenkene er i